Co se týče díku vzdání, řekla bych, že to je můj oblíbený americký svátek. Líbí se mi, jak se ve Spojených státech tento den celé rozvětvané rodiny sejdou a slaví společně, nebo lidé, kteří nemají rodiny, tak navštěvují své přátele A dokonce je tady i spousta organizací, které pořádají akce a nabízí večeři třeba lidem, kteří nikoho nemají. Americké svátky, mně se na nich líbí třeba na díkůvzdání to, že se teda rodina schází. U nás se rodina schází tak maximálně v tom užším kruhu na Vánoce. A tady aspoň moje zkušenost byla, že někde díkůvzdání opravdu se bere poměrně i dost širokou rodinu dohromady. Takže to se mi, ta pospolitost se mi na tom líbí. Ale...